فبسم الله الرحمن الرحيم اليوم راح نبدي محاضرة الثانية اللي هي تكملة المحاضرة اللي سبقت هذه المحاضرة اللي تتكلم حول تصنيفات محركات الاحتراق الداخلي طبعا بعد ما صنفنا المحركات على أساس مثلا على الضربات رباعية الضربات وثنائية الضربات قسمناها على أساس على ما أذكر يعني بعض الأسس الأخرى اليوم راح نكمل انه عندنا الديزاين مال مال المحرك، يعني شنو؟ يعني اكو محركات محركات احتراق داخلي يكون بيها سما reciprocating reciprocating يعني تردديه، يعني يعني حركة خطية، يعني مثل ما تشوفون هنا المكبس عندي يتحرك حركة خطية، حركة خطية ذهابا وصعودا ونزولا، زين، بينما اكو محركات أخرى تتحرك حركة دورانيه انا يعني ما اقصد ما اقصد يعني هو على عمود المرفق عمود المرفق ايضا يدور حركه دورانيه لكن اقصد على الجزء الفعال هو المكبس المكبس ترددي reciprocating هاي الكلمه حفظوها يعني ترددي وروتري يعني دوراني فهذا ايضا تصميم من تصميمات المحركات او تصنيف من تصنيفات زين عندنا ايضا تصنيف اخر يصنفوه على اساس موقع وعدد السلندرات او الاسطوانات يعني شنو؟ يعني اكو محركات بها مفرده الاسطوانه، اسطوانه واحده زين؟ مثلا المحركات يا محركات عندنا، عندنا محركات اللي موجوده بالدراجات الناريه، احنا قلنا المحركات الموجوده بالدراجات الناريه راح تكون ثنائيه الضربات وراح تكون اسطوانه واحده يعني، قد تكون بها اسطوانه واحده. زين اذا كانت اكثر من اسطوانه راح يكون ترتيبها يختلف فبعض الاحيان يكون يسموه ان لاين وهسه راح ناخذها بالصور وحده وحده بعض الاحيان الاسطوانات تراك يعني يركبوها على شكل حرف في على مود يقللون من المساحه او الحجم المشغول بالمحرك هسه راح راكميها بالصور بس تعرفوا على المصطلحات مالتها وعدنا محركات على شكل حرف W يعني أسطوانات تتركب بشكل حرف W يسموها W Engine وأكو Opposed Piston Engine يعني شنو؟ المكابس متعاكسة المكابس متعاكسة وأكو Opposed Cylinder الأسطوانات متعاكسة أكو Radial Engine راديال يعني شعاعي راديال يعني شعاعي وأكو عدي Rotary Cylinder اللي هي هاي السراوتكم يا قبل شوي بالسلايد السابق اللي هذا المحرك الروتري زين يسموه وانكل بس خلي اسد التعليقات اسوي صامت هذا عفوا زين أه فذني اكو تص... هاي التصنيف التص... على اساس شنو على اساس يعني موقع وعدد السلندرات او عدد الاسطوانات خلي نجي شوف نشوف هذا ذني النقاط نشوفها بشكل يعني توضيحي طبعا مثل ما تشوفون هنا بهذا السلايد عندنا اول شيء هذا خليني أشر عليه هذا هذا شنو سنجل سلندر عباره عن محرك سلندر واحد يعني اسطوانه واحده مكبس واحد بداخل الاسطوانه وخلص هذا هو محرك بسيط جدا بعض المحركات قد تحتوي على اسطوانتين او ثلاثه او اربعه او ثمانيه او يعني أكس او 12 زين ف اللي تحتوي على اكثر من أسطوانات ترتيبها راح يكون كالاتي، قد يكون ان لاين يعني شنو ان لاين؟ يعني على استقامه واحده، يعني هاي اسطوانه رقم واحد، هاي اسطوانه رقم اثنين، هاي رقم ثلاثه، هاي رقم اربعه زين، فهاي يسموها اسطوانات مرتبه على استقامه واحده. زين، بعض الاحيان انا عندي محرك ثمانيه سلندر. ثمانيه سلندر يعني ثمان اسطوانات، زين، هاي الثمان اسطوانات اذا اخليها مرتبه بشكل ان uh, يعني مثل هاي مثل هذا هيجي حاله راح تاخذ لي يعني راح تاخذ لي فد م م حجم كبير بالمحرك يعني راح يحتاج الى مساحه او حجم كبير بالمحرك حتى اخلي المحرك لكن شيء يسوون يسووها بشكل يسموه في تايب في تايب هذا شوفوا بشكل حرف في اذا تشوفوا بالضبط شكل حرف في هذا البيتاب شنو راح يكون فائدة؟ راح يكون فائدة انه راح مو كان ما ذني الاسطوانات اصفطهن وحده بصف اللوخ ثمان اسطوانات مع بعض راح تكون بشكل راح المحرك ياخذ شكل اصغر حجم اصغر ويطيني قدره اعلى يعني هي هاي ثمان اسطوانات طبعا كل ما ازيد الاسطوانات يعني شيء بشيء يذكر كل ما ازيد عدد الاسطوانات كل ما قدره المحرك راح تزيد زين طبعا هو مو بس عدد الاسطوانات هسه ناخذها يعني حجم الاسطوانة ويعني يعني هواي امور اكو تسبب لي قدرة زيادة قدرة المحرك، زين هذا ال V Engine يسموه. زين نجي على الدبليو Engine هذا، هذا الدبليو Engine، هذا الدبليو Engine شنو؟ مثلا هناك كم اسطوانة عندي؟ عندي 12 اسطوانة 12 سلندر. يعني هذا المحرك يسموه 12 سلندر، زين 12 سلندر أنا أيضاً نفس الشيء هم أحتاج إلى أنه أرتبها فالترتيب بحيث شنو تاخذ أقل حيز بال يعني بالسيارة فشلون يرتبوها؟ رتبوها بشكل دبليو يسموها دبليو شوف هذا كانما دبليو يسموه دبليو انجن فصار عندي اربعة بأربعة هاي اربعة بأربعة ومن هناك اكو عندي اربعة صارت 12 سلندر عفوا زين هذا ال W engine. عندنا بعض شنو؟ عندنا the opposed cylinder. يعني الأسطوانات المتعاكسة. هنا الأسطوانات المتعاكسة. طبعاً هي يعني قريبة من the opposed piston. بس هنا أسطوانات المتعاكسة شنو؟ يعني هاي الأسطوانة متجهة بهالاتجاه. الأسطوانة مو المكبس. يعني السداحش على الأسطوانة. وهاي الأسطوانة مت... يعني اتجاه بهالاتجاه. تشوفون شلون فكانما الاسطوانات اوبوز يعني شلون اتجاهات متخالفه يسموها اوبوز يعني متخالفه او يعني متناقضه زين فوحده وعكس الثانيه الاسطوانات زين هنا المكابس الجواها اوبوز بيستن المكابس واحد بعكس الثاني طبعا هي الفوق ايضا واحد بعكس الثاني بس ما اعرف شنو السبب اللي يسموها أوبوز هاي اوبوز سلندر وهاي اوبوز بيستن زين فهنا هاي المكابس يسموها اوبوز بيستن يعني شنو المكابس متعاكسه بالاتجاه زين طبعا انا اصور ذني يعني هي يعني شلون وجهي لعمله واحده يعني ذني وجهي لعمله واحده لانه انت يعني اوبوز بيستن هي بالنتيجه اذا اذا سويت اوبوز بيستن المكابس راح تتخالف واذا سويت اوبوز بيستن ايضا هي سلندراتهم راح تتخالف فالنتيجه واحده زين اخر شيء او قبل الاخير عندنا فشي اسمه الراديال، الراديال يعني شعاعي يعني شوفوا مرتبه المكابس بشكل شعاعي زين يعني هنا كم مكبس عندي؟ واحد او كم اسطوانه؟ واحد اثنين ثلاثة،, ثلاثه اربعه تقريبا سبع اسطوانات فبشكل شعاعي مرتبه. زين عندي ايضا نموذج اخر يسموه اللي اخذناه هسه قبل شويه يسموه طبعا هاي يمكن غلط هاي هاي وانكل يعني الشكل هذا تنكتب وانكل. نسبة إلى شخص يعني هو اللي اخترع هذا المحرك زين يعني ما ما متأكد من السبيل بس هو اسم شخص فنسبة إلى اسمه سو سموا هذا المحرك وانكل إنجن اللي يكون بهالشكل هذا فهذا يختلف عن ذني كلهن ليش إنه هذا حركته دورانية يعني كأنه ما بي مكبس هاي هي هتكون كأنما ما هاي غرفة الاحتراق هاي غرفة الاحتراق زين فهذا ايضا نوع اخر او تصميم اخر من تصنيفات المحرك حسب شنو عد حسب موقع الاسطوانات سواء كانت بشكل مستقيم او بشكل في او بشكل دبليو او غيرها عندنا ايضا تصنيف اخر مهم هو تصنيف المحركات على اساس طريقه تغذيه الهواء تغذيه الهواء طبعا احنا منقول تغذيه الهواء سواء كانت اذا كان عندنا محرك شراره الهواء لازم شيء له بعدين يعني شيء يضيفوا له اثناء مروره يضيفوا له وقود يعني خلطون اياه وقود يعني اللي يدخل للاسطوانه هو خليط من الوقود والهواء فلازم شنو لازم اني اخلط وقود مع الهواء قبل دخول الاسطوانه هاي شراره زين اذا عندي محرك آه ضغط لا انا مجرد راح اجيب هواء ادخل الاسطوانه السؤال مو هنا السؤال وين السؤال انه هذا الهوا اللي راح ادخله الاسطوانه او الخليط اللي راح ادخله الاسطوانه شنو طريقه ادخاله الى الاسطوانه طبعا عندنا اربع انواع رئيسيه الطريقه الاولى يسموها نيشرال يعني شنو يعني بشكل طبيعي هاي اول وحده يعني بشكل طبيعي يعني هاي المحركات القديمه الموجوده عباره عن شنو عباره عن فلتر هواء يسموها الشوته اذا سامعين بيها فلتر هواء شوته وبعدين عندنا اه يعني سحب الهواء من الخارج الاليه ما السحب شلون راح تصير؟ عنده فتح صمام السحب، عنده فتح صمام السحب اللي راح اه المكبس راح ينزل بشوط السحب راح ينزل من النقطه الميته العليا الى النقطه الميته السفلى، صحيح؟ يعني هنا هسه اذا ارسمها هاي أسطوانة يعني بشكل تقريبي وهذا مكبس هذا المكبس دينزل، دي هنا عندي صمام صمام سحب مفتوح وهنا صمام عادم مغلق. فاثناء السحب الشكل الطبيعي دا أحكي راح ينزل المكبس طبعا هنا هو المكبس من هو صاعد هنا ونزل زين هاي, هاي المنطقه شنو بيها راح يكون؟ راح تكون منطقه فراغ يعني هو المكبس من راح ينزل راح يترك منطقه فراغ زين هذا الفراغ راح يترك المكبس وعندي صمام السحب مفتوح. فراح يصير تخلخل بالضغط هذا التخلخل بالضغط وعندي خارج يعني اكو عندي ضغط جوي وداخل هنا داخل الاسطوانه عفوا داخل الاسطوانه عندي تخلخل بالضغط فراح يندفع الهواء احنا عادي قلنا اي مائع اخذته وياي مائع اي مائع يتحرك من منطقه الضغط العالي الى شنو الى منطقه الضغط المنخفض زين الهواء هو ايضا مائع غاز فينتقل من الضغط العالي اللي هو ضغط الجو الخارجي الى شنو؟ الى الضغط المنخفض اللي هو داخل الاسطوانه، يعني ما عندي ما عندي فد اليه تدفع الهواء داخل الاسطوانه غير هي هاي. ضغط منخفض يحدث يسحب لي الهواء داخل الاسطوانه عند فتح صمام السحب الانتيك فالف، زين. هاي الوضع الطبيعي اللي يعني المحركات القديمه كلها تشتغل بهذا الترتيب. بعدين ايش قالوا؟ طبعا قبل ما هم يقولوا خلي احنا نقول ال الهواء برايكم يعني اريد اسمع جواب من عندكم الهواء الزائد يساعدني على الاحتراق لو ما يساعدني على الاحتراق اذا احد عنده اجابه ممتاز اذا الهواء الزائد لانه انتم تعرفون الاحتراق شلون ايش يحتاج يحتاج اكسجين صحيح فأنا شو اسوي قد ما ادخل هواء زائد للمحرك ايش قد ما تكون كفاءه الاحتراق اكبر يعني شنو كفاءه الاحتراق يعني انا عندي مثلا مثلا خلي على سبيل المثال فحم مايه. فح مايه هاي الفحمايه عندها طاقه حراريه يعني لو لو احترقت بشكل كامل لو احترقت بشكل كامل راح تولد لي طاقه حراريه مقدارها خلينا نقول مثلا انا سم... ما اعرف بالتفاصيل خلينا نقول مثلا 200 كيلو جول طاقه حراريه او حتى تقاس ايضا بسعره ماكو مشكله زين لو احترقت بشكل كامل زين هاي الفحماية اذا احرقها بشكل غير تام بشكل غير كامل راح ما تعطيني 200 راح تعطيني اقل من 200 راح تعطيني جوز مثلا 150 فاني هناك قد خسرت خسرت 50 كيلو جول يعني لو اسويها نسبه مئويه يطلع قد اني خسران تقريبا ربع اني خسران ربع الطاقه اني خسرتها زين فاذا أنا ايش احتاج احتاج انه طبعا اعطيكم في شغله مثلا انتوا من تشغل مثلا شمعه شغل شمعه صغيره وخلي فوقها فد قدح او فد اناء اغلقها يعني خلي بعدها امنعها من امنع الهواء من الدخول الها راح تشوف الشمعه راح تستهلك الهواء الموجود داخل القدح زين تحترق تحترق تحترق بمساعده الهواء الموجود داخل القدح بعدين من ينفذ الهواء شو يصير؟ راح تنطفي ما راح يستمر الاشتعال مالتها ليش؟ لا لان الهواء ماكو ما ماكو اكسجين يساعد على الاشتعال فاذا أنا كل ما ادخل كميه من الهواء اكثر كل ما راح اساعد الوقود على الاحتراق بشكل تام واستخلص جميع الطاقه او اغلب الطاقه الموجوده بداخله وبهذا حيكون عندي كفاءه المحرك عاليه زين فايش قالوا هسه راح نجعل اللي هم قالوا هاي اللي احنا قلنا اللي هم قالوا شنو قالوا يافن احنا خلينا نسوي فد اليه نجبر الهواء يدخل يعني مو فقط يعتمد على تخلخل الضغط وانما نجبر انه يدخل داخل المحرك زين يابا شلون تجبره يدخل داخل المحرك؟ قالوا سهله نسوي له فشيء اسمه سوبر شارج وبعد هسه بال يعني ما, ما, ما, ما اقدر اقلب على السلايد لانه ما اقدر بعد ارجع على السابق فبس خلوا هاي حفظوا لي اياها سوبر شارج وبعدين ورا فتره ايش قالوا؟ وقال لا يابا سوبر شارج هو صح صح يخلي يجبر الهواء يدخل بكميه كبيره للمحرك لكن راح يستهلك من قدره المحرك فقالوا يابا شو نسوي؟ قالوا سووا فشيء اسمه سموه توربو شارج وهسه نشرحها بالصور زين هاي بالنسبه لذني اذا ثلاثه هين هي وين موجوده محركات رباعيه الضربات زين كرنك كيس فرو... كومبرسر هذا كرنك كيك... كرنك شوف كيك كرنك كيس هاي آه اثر كرنك كيس آه آه كومبرسر آه يعني شنو تتذكرون بالاسطوانات ثنائية الضربات قلنا الهواء يدخل خلال الكرين كيس الى حوض المرفق. بعدين بنزول نوكس راح اكو فات بورت يسموه ترانسفير بورت، راح نشوفه هسه بالصور اراكم اياه. راح ينتقل الهواء من حوض المرفق الى وين الاسطوانه. هسه هذا الحكي كله يمكن انتم سطرتوا به لانه ما اكو صور توضيحيه، فهسه بس راح اقلب على السلايد اللي وراء حتى تدني كلها نشرحها وحده وحده. زين التوربو شارج، خلينا نتشاور اول شيء على التوربو شارج اللي هو اكثر تطور من السوبر شارج. التوربو شارج شنو آه يعني آه فكرته فكرته انه احنا مو عندنا عادم دا يطلع هذا العادم دا شوفوه خلي بالكم اصفر نسوي هذا العادم مو دا يطلع من المحرك دا يطلع وين دا يطلع للخارج دي ينطرد ايش قالوا وقالوا يابا هذا الغازات العادم مو بيها طاقه طاقه حركيه يعني دا تندفع بحركه معينه زين احنا ليش من استثمرها نحرك بها شنو نحرك بها آه ما ما يسمى بالتوربين زين هذا شنو هو التوربين هذا التوربين عباره عن شنو عباره بالضبط عن مروحه هاي شوفوا هاي هاي مروحه مروحه مرتبطه بمحور التع... يعني هاي مروحه قائده هاي مقاده مقاده هاي المروحه زين فكان هاي المروحه من راح تدور راح تدور ويا هاي المروحه زين هاي المروحه شو تسوي وهاي المروحه شو تسوي هاي المروحه راح غازات العادم مو تطلع منها بسرعه معينه راح تدور لي آه هذه المروحه تدور بسرعه معينه زين دارت بسرعه معينه طبعا الغازات راح تطلع منها بعدين زين دارت دورت لي المروحه الثانيه اللي هي وين صايره صايره عند انبوب السحب هاي المروحه الثانيه كأنما تسحب لي الهواء من الخارج والدخله وين خلي هنا اسوي الاحمر تسحب للهواء الهواء من الخارج وتدخل الى وين الى المانيفولد او يسموه الى الانتيك يعني انبوب السحب انبوب السحب فكانما الهواء ما راح يدخل فقط بفعل تخلخل الضغط يعني شوفوا هذا انبوب السحب يروح وين على يعني خليني اكتب لكم إياه هنا حتى تكون عندكم واضحه هذا صمام السحب اللي هو انتيك فالب وهذا شنو هذا صمام العادم العادم زين هذا انبوب السحب الاصفر انبوب السحب وعندنا الاحمر انبوب تخطى شويه تهبان بس ما يخالف عذروني انبوب العادم زين الاحمر فش راح يصير عندي انا هسه العادم راح يندفع حرك لي هاي المروحه المروحه مرتبطه ب... ب... بعمود ويا المروحه الثانيه اللي هي عند السحب زين فش راح يصير راح تسحب لي الهواء من الخارج وتدفع اليه يعني تجبره الى الدخول الى انبوب السحب فالسحب هناك انما راح يصير كانما شنو مو فقط بس بفعل تخلخل الضغط وانما اكو ايضا في الشغله مروحه تجبر انه يدخل الى داخل الانبوب السحب ومن ثم الى داخل الاسطوانه فراح شنو راح يدخل الهواء بكميه كبيره وهذا الشيء اللي انا اريده هنا ايضا نفس الشيء يعني هذا نفس اللي شرحناه شوفوا ايضا اكو هنا مروحتين وحده على الاكزوز يجوز هذا العادم وحده وين على السحب هذا السحب وين يروح يروح الى الاسطوانات طبعا هذا اير فلتر اير فلتر يعني منقي الهواء من الهواء منه يجي زين عن طريقه الانسحلني يدخل الهواء بعدين على هاي المروحه وينتقل الى الاسطوانات كل اسطوانه حسب شو اسمه من يفتحها صمام السحب يدخل لها الهواء فهاي الطريقه طبعا متطوره اكثر من السوبر تشارج ليش متطوره اكثر لان السوبر تشارج هسه راح نشوفه طبعا اني يعني غلطت بالترتيب مال السلايدات المفروض اشرح لكم السوبر تشارج اول شيء هذا ليش افضل لانه هذا التمام ما خسران كل شيء يعني هنا احنا كل شيء ما خسرانين دني طاقه العوادم او غازات العادم ده تحرك لي تورباين لا أكثر ولا أقل يعني أنا ما عدي أي مجهود على المحرك رح يصير مجرد هي طاقة مهدورة دا أست... أستثمرها فهذا أكثر تطور من السوبر تشارج السوبر تشارج شنو؟ طبعا إذا عندكم سؤال على هذا بس خلوا اياه بالشات حتى نرجع عليه إن شاء الله زين السوبر تشارج شنو؟ اللي هو أقل تطور يعني يعني صار قبل, قبل التوربو تشارج السوبر تشارج هو شنو؟ عباره ايضا عن مروحه هذا شوفوها مثل المروحه ايضا تدفع للهواء داخل يعني تجبر للهواء انه يدخل داخل الاسطوانه لكن شنو اه هنا حركتها ما تاخذها من غازات العادم وانما تاخذها عن طريق من المحرك يعني بكره وهاي ايضا بكره وهذا سير ناقل او احنا نسميه حزام ناقل زين فراح تاخذ سرعتها من المحرك فانتو تدرون اي شيء يعني اني من المحرك مربوط عليه مربوط عليه الفيول بامب مربوط عليه الاويل بامب مربوط عليه الكومبريسر مال التبريد مثلا مربوط عليه هواي امور فاي شيء اربطه بالمحرك ياخذ قدره من المحرك هو راح يستنزف لي طاقه المحرك فش قالوا قالوا احنا احنا هذا سوى سوبر تشارج ربطوه بالمحرك بعدين جو الجماعه قالوا يا بنت ليش هيك ازين روحكم ومستهلك للطاقه المحرك خلينا نسوي توربو تشارج هو غازات العادم اللي تطلع احنا ما مستفادين منها نستثمرها تحرك لي التوربو تشارج فصار تولد يعني او صنعوا التوربو تشارج زين طبعا في السؤال لكم قبل ما انتقل يعني خارج الموضوع هذا هذا هذا المحرك شنو تصنيفه اذا حد عدي يعني هذا رباعي لو ثنائي الضربات وليش ها آه عفتونه؟ هذا رباعي له ثنائي الضربات معودين لا تناموا صدق كذب ثنائي الضربات،, ثناء الضربات. ليش آه آه الميز مو ميز؟ لا. نوره نوره ليش ليش هذا آه شو اسمه ثنائي الضربات؟ يعني شلون عرفتي ثنائي الضربات؟ شلون عرفنا حركتين؟ يعني يعني اكو فد مثلا يعني هسه فد شيء غريب تشوف في بال المحرك، محرك شنو بي لازم؟ يعني هسه هذا بي صمامات؟ وين ما بي ما بي صمامات؟ صحيح؟ زين احنا ايش قلنا؟ قلنا اذا ما بي صمامات اه هذا يسموه محرك ثنائي الضربات لانه من الفروقات اللي شرحناها بالمحاضره س... شكرا شكرا نوره. من المحاضرات اللي كانت بالمحاضره السابقه قلنا من الفروقات الموجوده بين محرك ثنائي الضربات ورباعي الضربات أنه الرباعي بي صمامات الثنائي ما بي صمامات بي بورت يعني شنو منافذ منفذ اكزوز هذا منفذ اكزوز وهذا منفذ سحب وعندنا في الشيء اسمه ترانسبير... ترانسفير بورت منفذ انتقال الهواء زين ف هذا ثنائي الضربات، طبعا أنا ليش خليته هنا ثنائي الضربات؟ لأنه التوربو شارج والسوبر شارج ممكن أنه أربطها على محرك ثنائي الضربات، محرك رباعي الضربات، زين، فما عندي مشكلة فيه. آه، طبعا هذا فشي يعني خارج الموضوع بس إجتني قدامنا فحبيت يعني أسألكم عليها. زين، اللي بصفه هذا، هذا اللي بصفه هو شنو؟ هو التوربو التوربو شارج اللي شرحناه قبل شوية، شوفوا مروحتين. وحده مرتبطه بالعادم وحده مرتبطه وين بالسحب فما يستهلك لاي قدر من المحرك هي مجرد ياخذ طاقه العادم دا يستثمرها لتدوير التوربين زين خلينا نجي نشوف شنو الفروقات بين السوبر تشارج والتوربو تشارج هنا السوبر تشارج يقول يقول Work اون انجن باور هذا يشتغل عن طريق طاقه المحرك يعني يستنزف لي طاقه جزء من طاقه المحرك بينما هنا هنا يقول Work on Exhaust ايميشن Power يعني يعمل على قدرة العوادم انبعاثات اه اه العادم قدرة قدرة انبعاثات العادم زين ايميشن يعني انبعاثات زين هنا شي يقول يقول Less Efficient Efficient يعني كفو يقول اقل كفاءة زين هنا اعلى كفاءة فاذا ياهو الافضل اذا انتوا واحد يقول لكم ياهو الافضل السوبر شارج لو التوربو شارج راسا تقولوا له انه التوربو شارج هو الافضل زين ليش افضل؟ لانه ما يستنزف طاقه المحرك يعمل على غازات العادم وكفاءته اعلى زين نجي على اخر شيء اللي يسم احنا قلنا اكو نايتشرالي بشكل طبيعي وقلنا سوبر شارج وقلنا توربو شارج وقلنا اخر شيء كرين كيس كومبرسر كرينك كيس كونفرسرر هسه تشوفون هاي قدامكم طبعا بالسلايد وراها هم واضحه بس خلينا نشوفها هنا محركات ثنائيه الضربات حصر ثنائيه الضربات الهواء راح يدخل وين الى الى كرينك كيس اللي هو شنو كرينك كيس حوض المرفق بنزول المكبس للاسفل راح ينضغط ويصعد الى وين عن طريق هذا البورت راح ينتقل الى اعلى المكبس فهذا يسموه كرين كيس كومبريسر يعني عن طريق الضغط داخل حوض المرفق صار عندنا هاي اربع انواع هذا شوفوا هذا اللي شرحناه بالمحاضره السابقه هذا ثنائي الضربات ثنائي الضربات اذا اذا اخر اخر خيار اللي هو الكرين كيس آه الكرين كيس كرنك كيس اه يا مكتوب جوا كرنك كيس كومبريسر هذا اخر اخر نوعيه هذا شنو الهواء ها منا راح يدخل الى داخل الكرنك كيس بنزول المكبس للاسفل راح يغلق راح يغلق عندي شنو راح يغلق عندي هذا الصمام هذا هناك مثل الصمام لا رجعي راح يغلق بنزول المكبس هذا وين الهواء وين راح يروح؟ ما له منفذ راح ينضغط، فوين يروح؟ اكو هنا خليل ترانسفير بورت ينتقل من حوض المرفق الى اعلى المكبس، هذا طبعا من راح ينزل المكبس راح يكون بهالطريقه هاي هنا، شوفوا من راح ينزل راح هاي البورت راح ينفتح، فراح ينتقل الهواء، طبعا هو هسه نازل هنا كلش يعني هو ي ي ي من يوصل تقريبا لهنا، هذا البورت مفتوح بعده، فراح ينتقل الهواء بهالطريقه هذا، هذا يسموه كرنكيز كومبرسر. زين هاي اربع انواع لطريقه تغذيه الهواء لمن داخل المحرك هسه احنا بدنا على الهواء هسه لهنا هنا اذا عندكم سؤال اكتبوه بالتشات حتى نتناقش بيها بعدين زين نجي على طريقه اخرى هسه حكينا على طريقه ادخال الهواء هسه طريقه ادخال الوقود زين ان يعني المحرك ان يعني يحتاج ادخل له هواء وايضا يحتاج ادخل له وقود زين احنا قلنا سبق وإن قلنا قلنا الوقود في محركات الشراره ممكن انه اغذيها للمحرك من خارج الاسطوانه يعني مو مباشره احقنها داخل الاسطوانه وممكن احقنها زين بس محركات الضغط لا فقط تحقن مباشره داخل الاسطوانه فعندي اربع انواع عندي يسموها كاربوريتد كاربوريتد هاي اول وحده يعني استخدام المبخره او اللي يسموها بالعاميه الكابريتر زين هاي موجوده في محركات الشراره فقط كابريتر هاي شو تسوي الكابريتر؟ هسه راح نشرحها بالتفصيل هاي تقوم ب شلون نقول تقوم بخلط الهواء مع الوقود قبل ما ندخله المحرك زين هسه نجيها بالتفصيل وعندي ايضا نوع اخر من طريق من طريقه ادخال الوقود الى المحرك هي ملتي بوينت بورت فيول انجكشن وعندي سنجل بوينت ثروتل بودي فيول انجكشن وديركت انجكشن طبعا ملتي بوينت يعني نقاط متعدده او منافذ متعدده لحقن الوقود سنجل بوينت هاي عندي شنو يسموها يعني شلون نقطه مفرده لادخال الوقود هسه راح اشرح لكم اياها شنو معانيها وديركت انجن اللي هي شنو اللي هي حقن مباشر داخل الاسطوانه مثل محركات الضغط زين خلي نجي ناخذها وحده وحده هاي هنا صور صغيره فراح اقلب على السلايد وراح حتى شويه تكبر الصور نشرح اول شيء على الكاربوريتر او الكربوريتد الكرب الكاربوريتر اللي هو الكابريتر هذا شكلها هذا شوفوه شكله هذا شكلها هذا شكلها زين شنو اللي الاليه اللي دا تصير داخل الكابريتر الاليه اللي دا تصير هي كالاتي هذا ادي من هذا يجي هواء يجي هواء طبعا هذا الهواء من يجي ها الكابره ترى متصله؟ متصله بانبوب السحب انبوب السحب اللي هو راح يودي لي الهواء وين للمحرك زين يعني منه هذا الهواء هاي الى المحرك زين الى المحرك هذا من الخارج خلينا نقول الضغط الجوي العادي الضغط الجوي المحيط الخارجي يعني زين طبعا اكو عندي منقيه مال هواء وغيرها هاي منتهي من عندها زين اللي هي هاي شوف اير اير كلينر زين بعدين شنو عندي عندي الهواء راح يمر هنا أكو فالتضييق يسموه فنشوري تضييق طبعا احنا اه درسنا بالموائع انه اذا عندنا انبوب يضيق مقطع العرضي ايش راح يصير بسرعه بسرعه المائع راح تزيد مو صحيح وإذا زاد المقطع العرضي راح شنو تقل سرعة المائع ليش حسب معادلة الاستمرارية مو قلنا الكيو تساوي الاي في الاتش سيقولون ما خلصنا من المائع الاي في الـ v. العفو عفو الاي هي مساحة المقطع العرضي مساحة المقطع زين وهنا شنو عندنا عدنا سرعة المائع وهذا التصريف ايش قلنا احنا قلنا التصريف ثابت يعني يعني قيمه ثابته فاش قلنا, قلنا احنا مساحه المقطع اذا ظهرت السرعه لازم تزيد يعني تناسب كانه عكسي. وحده عكس الثانيه واذا قلت ذيتا بالعكس تزيد فهنا المساحه المقطع قلت زين من قلت السرعه ايش راح يصير بيها راح تزيد هنا السرعه راح تزداد تزداد السرعه زين نرجع مره اخرى معادله برنولي شو تقول معادله برنولي معادلة برنارد تقول انه السائل من يجري به عدة طاقات، طاقة حركية تتمثل بسرعة بالسرعة وطاقة ضغط وطاقة الارتفاع زين، هنا احنا بنحكي عن هواء فطاقة الارتفاع تقريبا يعني اه نقدر نهملها لانه الهواء هو اصلا خفيف وارتفاع قليل. زين، فيبقى عندنا شنو؟ طاقة الضغط وطاقة الارتفاع. زين هنا عفوا طاقة الضغط وطاقة الـ الـ الـ الطاقة الحركية يعني السرعة. فهنا السرعة إذا زادت الضغط إيش راح يصير بيه؟ حسب معادلة برنولي. الضغط راح ي... شو يصير بيه؟ تتذكرون لو لا؟ هي مع... الطاقة قلنا الطاقات الماء من يجري بيه طاقات ثابتة. بس شنو؟ قد إذا وحدة من عندهن زادت فالثانية راح تقل. إذا وحدة من عندهن قلت الثانية راح تزيد وهكذا. زين هنا السرعة زادت الضغط إيش راح يصير بي بهاي المنطقة؟ اه راح يصير بالضغط بالضبط بالضبط راح يقل الضغط علاقه عكسيه وعندنا المعادله هي موجوده فاذا هي شنو هنا شكرا فاذا هسه راح تزداد السرعه الضغط راح ينخفض جينا يعني من راح ينخفض الضغط هنا اكو فشيء هيتي مثل الفتحه طبعا هذا حوض مال وقود هذا حوض مال وقود مننا اجي الوقود هاي الفتحه من هنا راح ينخفض الضغط من ينخفض الضغط راح كانه ما يصير راح جزء من هذا السائل راح يندفع للخارج راح يندفع للخارج لانه صار تخلخل العدة هنا بالضغط هنا ضغط عادي ضغط الجوي زين وهنا ضغط منخفض فراح يندفع للخارج بهالشكل هذا، من اندفع للخارج راح يخلط مع الهواء يخلط مع الهواء من انخلط مع الهواء هو هذا الشيء اللي انا اريده، اريد يدخل للمحرك هواء مخلوط بوقود. طبعا يخلط مع الهواء مو بشكل قطرات، لا بشكل رذاذ يعني قريب انه قريب الحاله الغازيه يدخل. زين؟ فراح يدخل لي خليط من الوقود والهواء الى داخل المحرك وانا هذا الشيء اللي هاي ببساطه طريقه عمل المبخره او الكابريتر. زين؟ من راح يدخل المحرك طبعا راح كل اسطوانه حسب مش وقت الشوط السحب مالته ينفتح صمام السحب راح يدخل الخليط وتنبثق بعدين الشراره في شوط نهايه شوط الضغط. ويصير شوط القدره. زين فهنا بهالحاله هاي يسموها الكاربوريتر اللي هو شنو؟ اللي هو هاي طريقه عملها ما عندي فد شيء هاي تستخدم فقط في محركات الشراره ما تستخدم في محركات الضغط. زين هاي بالنسبه للكربوريتر، طبعا احنا هسه من ناخذ منظومات الوقود احتمال هم نرجع لها يعني بس انتم شفتوها يعني الطريقه مالتها جدا بسيطه. طبعا هنا خالي لك طواف وما ادري شنو حتى هذا الحوض لي يعني لي يفيض لأن هذا منه جاي من الخزان نجي على الطرق الاخرى لطريقه ادخال الوقود الى المحرك زين اول شيء اسمها سنجل point single بوينت شنو الوقود قاموا وش يسوون قاموا ما يخلون كابريتر وانما وش يسوون الوقود يقول لك هو الهواء مو راح يجي من داخل المحرك انفتح صمام السحب اجى خلينا نقول هنا صمام السحب مفتوح راح يجي الهواء هنا. طبعا هو الهواء ما راح يجي يتوزع كله بنفس الوقت ليش؟ لانه انا يجوز هاي عندها صمام سحب هاي عندها ضغط هاي قدره هاي عادم وهكذا. فاحنا شنو ترتيب الاسطوانات؟ واحد،, واحد ثلاثه اثنين اربعه يعني هاي اول شيء يصير بعدين هاي يصير بعدين هاي يصير ايش يعني. فتشوفون انت مثلا هاي عندها سحب البقيه ما عندهم سحب فالهواء كله وين راح يتوجه يتوجه هنا بعدين الثانيه صار بيها سحب او الثالثه صار بيها سحب الهواء كله رح يتوجه هنا ال الثانيه صار بيها سحب وهكذا فهناش راح يصير عندي الوقود شلون راح يخلط كابريتر شالوها خلوا خلوا نوزلات خلوا نوزلات بس شنو نوزل واحد هذا النوزل واحد اثناء مرور الهواء زين راح يحقن وقود او يضخ كميه من الوقود هذا الضخ مال الوقود بشكل رذاذ طبعا راح يختلط ويا الهواء وراح يذهب للاسطوانه المطلوب بها شوط سحب زين فهنا يسموها سنجل بوينت يعني عندي انا يعني صمام واحد عفوا نوزل واحد راح يعني يفسخ لي وقود او يطلق لي وقود اثناء مرور الهواء راح يخلط لي الهواء مع الوقود هذا يسموها سنجل بوينت زين عندي ايضا ملتي بوينت يعني شنو؟ يعني يخلون بكل مانيفولد هذا يسموه مانيفولد يعني انبوب سحب او انبوب عادم ايضا بس هذا عالسحب على السحب بكل واحد يخلون صمام شوف هنا هنا خالين صمام عفوا مو صمام اسف انجكتر او نوزل هنا خالين نوزل هنا خالين نوزل فكل اسطوانه الها نوزل له الخاص يسموها ملتي بوينت ملتي يعني متعدد سنجل يعني مفرد زين هذا ملتي بوينت يعني شنو اكثر من نوزل عادي ايضا هاي اتحكم طبعا هاي الخانق اتحكم بكميه الهواء الداخله زين واذا صمامات في كل شوط سحب يشتغل الصمام يبثق لي وقود بس شنو هاي لحد الان كلها خارج الاسطوانه هذا الشغل كله الانجكترات او النوزلات هاي كلها خارج الاسطوانه ما تبثق لي شيء داخل الاسطوانه يعني يخلط الوقود مع الهواء خارج الاسطوانه ويدخل بعدين عند فتح صمام السحب زين دركت انجكشن هذا الاخير لا هذا يبثق لي داخل الاسطوانه يعني اني هاي بمحركات الضغط راح يدخل فقط هواء يعني منه ما عندي فتح يخلط لي هواء ووقود فقط هواء الوقود يخلط يضخ مباشره دركت انجكشن يعني حقن مباشر داخل الاسطوانه حقن الوقود داخل الاسطوانه فتشوفون اكو اليات متعدده للمحركات، قسم من عندها عن طريق كابريتر، قسم من عندها عن طريق نوزل واحد اللي هي هاي، نوزل واحد يبثق وقود خلال مرور الهواء راح يختلط الوقود مع الهواء ويدخل للاسطوانه. اكو محركات لا يخلون مثلا النوزل لكل اسطوانه يخلون نوزل، اكو محركات يخلون نازل يعني يفسق داخل الاسطوانه، وهكذا هاي يعني كل شركه تصميمها، طبعا كل شركه الها شلون نقول تبريراتها لاستخدام لاستخدام هذا النوع او ذاك النوع، طبعا في بعض الاحيان تشوفون الاختلاف بين الشركات شلون يصير؟ يصير مرات اما يستخدم مثلا شغله قد تكون كفوءه اكثر بس ما شركه ما, ما تستخدمها، ليش؟ يقول لك مثلا هاي مكلفه او عطلاتها هوايه. فيضطرون يستخدمون شغله مثلاً كفاءتها جزء اقل لكن عطلاتها اقل فشركه اخرى لا تقول لك انا استخدم شغله كفاءتها اعلى وهكذا فتشوفون اكو اختلاف بين التصاميم واختلافات كثيره بين شركات المصنعه وما شابه زين بالنسبه الى هسه خلصنا طريقه ادخال الهواء طريقه ادخال الوقود نجي على اللي هو المحركات تختلف فيما بينها بشنو محركات الاحتراق الداخلي؟ تختلف على اساس الوقود المستخدم يعني بعض المحركات قد تستخدم غازولين، غازولين اللي هو هو نفس البنزين يعني زين؟ او يسموه البترول، زين؟ دي بعض المحركات مثلا تشوفون سيارات الحمل، الكيات، المحركات الثقيله يستخدمون ديزل، هذا ديزل زين؟ هذا غازولين، هاي ديزل زين؟ بعضهم هسه اذا تشوفون بعض الاحيان اكو سيارات حوروها غاز تشتغل على الغاز يعني مو بانزين ولا غاز وانما غاز فاذا اكو محركات تشتغل على الغاز اكو محركات تشتغل على الغاز السائل الغاز السائل اللي يعني سائل زين اكو محركات تشتغل على الكحول الاسيلي او المسيلي يعني الكحول يستخدموه كمصدر لتوليد الطاقة كوقود يعني زين واكو محركات ممكن تستخدم دول فيول يعني تستخدم نوعيتين من الوقود مثلا اكو بعض اذا ال... تشوفون بعض التكسيات قاموا يحوروها يعني يسووها هم تشتغل على البنزين وهم تشتغل وين على الغاز اكو هيجي يعني تصير ممكن تشتغل بنزين وممكن تشتغل غاز مو غازن عفوا اسف غاز يعني غاز زين هذا هذا النوعيه هذا مع مع البنزين فاكو انواع مختلفه زين ايضا تختلف محركات الاحتراق الداخلي بالابلكيشن التطبيقات مالتها ابلكيشن يعني تطبيقات تطبيقاتها شنو يعني اكو محركات تستخدم بالسيارات اكو محركات تستخدم مثلا بالسيارات بالشاحنات بالباصات اكو محركات تستخدم بالقاطرات طبعا دي محركات مال القاطرات راح تختلف من حيث الحجم من حيث القدره زين اكو محركات تستخدم ثابته مثلا محركات مال المولدات الكهربائيه هاي الضخمه ايضا محركات احتراق داخلي لكن محركات ضخمه تفرق يعني تفرق عن محرك السياره هذا البسيط الصغير مثلا او محرك الساحبه زين عندنا محركات تستخدم مارين بالمارين اللي هو يسموها بالسفن وبالشغلات هاي البحريه وغيرها، محركات تستخدم بالطائرات ايضا تختلف هي كلها محركات احتراق داخلي، لكن محرك يعني كل يعني انا من اريد استخدم محرك بتطبيق معين طبعا قدرته راح تختلف يعني محرك لي لطائرة لي, لي طائره مو مثل المحرك اللي لي مثلا سياره صغيره او بسيطه صحيح؟ فرح هنا يصنفوه على اساس الاستخدام. على اساس الاستخدام ابليكيشن يعني استخدام اوتوموبيلز هاي يعني سيارات تراك شاحنات باص يعني باصات لوكوموتيف يعني قاطرات ستاشنري يعني محركات ثابته مثل قلنا المولدات وغيرها زين مارين اللي هي الامور البحريه مثل السفن والبواخر وغيرها والايركرافت اللي هي الطائرات اير اللي هي الطائرات زين تقسيم اخر ايضا من تقسيمات المحرك هو طريقة تبريد المحرك، احنا قلنا سابقا قلنا المحرك من يشتغل راح يسخن. طبعا المعادن المكونة من المحرك مهما بلغت آه يعني طاقة آه مهما بلغت تحملها للحرارة فهي ايضا ما راح تتحمل آه حرارة المحرك العالي ولذلك سامعين انتم بعض الاحيان يقول لك المحرك لطش بالعامية يقول لي لطش شنو يعني لطش؟ يعني المحرك آه صعدت ارتفعت درجة حرارته. فكانما الـ الـ الاجزاء الثابته والمتحركه انصهرت مع بعض والتحمت المعدن من ينصهر وبعدين يبرد راح يلحم زين ولهذا انت شي يقول لك السياره من تحمي السياره من تحمي يقول لك لطف فيها بردها يلا طف فيها ليش لانه من تحمي السياره وقل خلينا نقول خلينا فرضا نقول صار انصهار زين انت ما طفيتها راح تبرد هذا المعدن راح يلحم مثلا معدن الاسطوانه على معدن المكبس، فراح تجي الشغل بعد ما تشتغل، لطش المحرك بعد هذا هو. زين؟ ولهذا احنا شنو نسوي؟ نبرد المحرك، فدائما تبريد المحرك مطلوب، زين. قلنا احنا تبريد المحرك ايش راح يسوي لنا؟ راح يهدر لي جزء من الطاقه الناتجه داخل المحرك، لكن شنو؟ لكن شر لا بد منه، يعني شنو؟ لازم احنا نبرد المحرك. زين، من نبرد المحرك، شنو طريقه تبريد المحرك؟ عندنا طريقتين اما تبريد هوائي واما تبريد مائي زين التبريد الهوائي شنو؟ التبريد الهوائي يستخدموه المحركات الصغيرة عادة مثل محرك الدراجات النارية اذا تشوفوه تركزون اكو يصير هيك مثل مثل الحزوز بي اذا شايفي اكو محركات بي هيك مثل الحزوز عندنا واحد بالورشة يعني ما ادري اذا شايفيه او لا في محرك صغير بي حزوز. هذا تبريد هوائي، يعني ما بي اي جيوب مائيه ولا بي رادياتر ولا بي يعني شلون ووتر بالم او غيرها زين؟ مضخه ماء فهذا ايش راح يصير هنا؟ راح يتبرد هوائيا، يعني الحراره تنطرد الى الهواء الخارجي عن طريق شنو؟ عن طريق ذني الزعانف. عن طريق ذني الزعانف. زين؟ طبعا منو منو يقول لي ليش سووا زعانف؟ ليش ما خلوه هيك هو كامل وها هي خلاص ليش سووها زعانف؟ يعني هاي هاي هاي الاليه هاي ماليش اسويها اذا هذا تشوفون هسه هذا الاحمر ليش ابتداء اسوي هاي شنو الغرض من عد هاي الزعانف منو عنده فكره عليها <تصفيق> يعني يعني تقريبا بس بس شنو بعد هو هو انا اريد اسال يعني هاي هاي العمليه هاي من اسوي ذني الزعانف اسويها هذا ايش راح يصير عندي اي آه ده تشوفون الاحمر راح يدخل الهواء صحيح لكن اكو فد نقطه كلش مهمه المساحه السطحيه راح تكبر صحيح المساحه السطحيه راح تكبر يعني اعطيكم مثال بسيط فالمثال بسيط هسه انا عندي هذا طريق عدل خلينا نقول مننا لهنا مننا لهنا عشرة متر مثلا زين طبعا شكرا اجاباتكم يمكن محمد محمد عبد الحسن وميس اذا انا ما مشتبه بالاسماء الله يحفظكم زين فهنا 10 متر من اجي اخلي هاي ال10 متر اجيب مثلا اسوي الطريق بهالشكل هذا هذا اعتبروه طريق رود طريق من اجي اسوي الطريق بي صاعده وبي نزله بي صاعده وبي نزله بي صاعده وبي نزله بهالطريق بهالشكل هذا ضمن هاي ال10 متر السياره من تمشي هسه هذا هذا طريق وهذا ايضا طريق هاي 10 متر السياره من تنطلق منه هاي سياره من راح تنطلق من شلون سياره هاي؟ سياره شلون نرسمها زين من راح تنطلق منها هنا راح تقطع 10 متر لكن من تنطلق منها لهنا شك... برأيكم هم راح تقطع 10 متر ما راح تقطع 10 متر ليش لانه هذا الطريق صار اطول يعني هذا, مده هذا لو تمدة هذا لو تمدى يجوز يصير 20 متر هذا لو نمده نسويه عدل يجوز يصير 20 متر يوصل لهنا صحيح فهي راح تمشي 20 متر 20 متر راح تمشي فاذا المساحه السطحيه راح تزيد المساحه السطحيه راح تزيد من مساحه السطحيه راح تزيد انا شو استفاد المساحه السطحيه المعرضه للهواء الخارجي طبعا من بالطبع راح يكون ابرد من ال الغازات من ابرد من حراره المحرك نفسه. المساحه السطحيه من راح ازيد راح تساعد لي على طرد اكبر للحراره. ولهذا يسموها يسووها بهالشكل هذا. فالغرض من هذه الزعانف هو لزياده المساحه السطحيه من الملامسه للهواء الخارجي لطرد اكبر كميه من الحراره. زين هذا الغرض من عندها. زين. نجي على هذا الاير كولد التبريد الهوائي، التبريد المائي، التبريد المائي شنو يعتمد؟ اكو شناهي يسموها جيوب مائية، اذا تشوفها باللون الاصفر، هاي جيوب مائية، ثني جيوب مائية، زين هاي جيوب المائية شنو بيها ماي شنو ها هي ونخلي بيها سمكه هاي حوض سمك يقابل لا، الجيوب المائية راح اكو ممرات، هي ممرات يعني مائية داخل المحرك، آه هاي الممرات راح ترتبط وين بالووتر بام اكو مضخه المضخه الماء اللي هي ايضا تشتغل من المحرك هاي المضخه شو تسوي الماي المي مين الدوره المي تدفع المي تاخذ ماء مين من الرادياتر؟ تدفع وين تدفع للمحرك راح يدخل داخل المحرك هذا المي دخل داخل المحرك راح يكتسب حراره من المحرك يعني الماء راح يسخن والمحرك ايش راح يصير راح يبرد الماء راح يكتسب حرارة المحرك راح يطرد حرارة راح ي... الماء يكتسب حرارة راح يرجع وين إلى الرادياتر يعني الدورة مالته راح تكون بالضبط كالآتي رادياتر رادياتر طبعا هاي راح ناخذها بالتفصيل بس حتى أوضح لكم إياها رادياتر مضخة مضخة ماء راح طبعا هنا الرادياتر راح تيجي ماي باردة مضخة الماء مضخة الماء وين تدفع للمحرك المحرك وين يدفعه؟ يعني طبعا المضخه هي تدفع الماء للمحرك وبعدين المحرك وين يروح؟ للراديتر يرجع مره اخرى، يعني مثل الدوره تصير كامله. زين. فالراديتر وظيفتها الماء الراجعه من المحرك مو مو هي من اسمها راديتر، يعني هي بالانجليزي راديتر، راديتر يعني مشع. يعني شنو الماء حار راح يجي للراديتر. المتصل الراديتر متصله وين؟ بالهواء الخارجي. واكو مروحه ايضا اذا شال فيها راح تبرد لي الماء اللي جاي من المحرك من برد طبعا الراديتر هو بهالشكل هذا موجود بهالشكل هذا الماء الراجع من المحرك هذا من محرك من المحرك جاي الماء هذا الى المحرك رايح الى المضخه والمحرك بعدين ماء حار هنا يجي ماء حار الماء الحار راح يجي ينزل اكو مثل مثل الفتحات تي ممرات راح يتاخر هنا بالراديتر الراديتر شنو وظيفته تاخر المي ليش يتاخر حتى يبرد ياخذ وقته على مود يبرد فالماي الحار راح ينزل بطء واكو مروحه تضرب عليه فراح يبرد من راح يبرد راح يتوجه وين المضخه والمضخه تودي ايضا الى المحرك فهاي الدوره يسموها تبريد مائي ليكويد كولد زين آه عن طريق وجود راديتر وجود مضخه ماء وجيوب آه او ممرات مائيه داخل المحرك. فالاليه كالاتي مضخه ماء تدفع ماء الى المحرك هاي قلناها بالمحرك راح يسخن الماء يكتسب حراره من المحرك المحرك راح يبرد راح يندفع الماء مره اخرى وين للراديتر؟ الراديتر راح يجي يبرد قلنا يبرد الماء ينزل الماء ببطء راح يبرد الماء ويندفع مره اخرى الى المضخه وهكذا تستمر هذه العمليه. هذا بالنسبه للتبريد المائي. اذا طريقه التبريد تايب اوف كولنج هو ايضا فد اساس من اسس تصنيف المحركات. عندنا اخر شيء هاي ما راح اتعمق به لان راح ناخذها بالتفصيل بعدين عندنا سايكل اوف Operation دوره التشغيل، دوره التشغيل هاي اوتو نسبه الى عالم اوتو اوتو سايكل سموها دوره اوتو هاي بالنسبه للعالم المخترعها ديزل سايكل ايضا نسبة للعالم المخترعها بس ما ذكر اسمه يعني اسمائهم الكامله زين ودول سايكل اللي هي دوره دوره مزدوجه طبعا كل وحده من ذا النهايه بها دوره ثرموديناميكيه رح ناخذها بالتفصيل يعني ان شاء الله بس هاي المخططات مالتها انا يعني هسه هسه بهالوقت الحاضر عليكم بس تعرفون انه اكو شيء اسمه اوتو سايكل اكو شيء اسمه ديزل سايكل الشيء اسمه دول سايكل لأن ذني شرحها راح يطول يعني ربما كل وحده من عندها راح ناخذ لها محاضره كامله زين فما اقدر اشرحها هسه الان بهذه العجاله لكن بس ابين لكم انه هذه المخططات هي علاقه الضغط والحجم يسموه بي في بي في تشارت بي في تشارت علاقه الحجم مع الضغط انتم هم حاولوا تفكرون بها يعني يعني تتاملون بها هذا هنا تي دي سي النقطه الميته العليا وهاي النقطة الميتة السفلى زين وهذا يعني شلون الحجم من يتحرك المكبس من النقطة الميتة السفلى العليا الى السفلى راح يزداد الحجم شوط السحب بعدين هذا شوط الضغط بعدين هذا الاشتعال بعدين هذا القدرة راح ينزل المكبس بعدين هنا العادم يعني هاي الطريقة مالتها وهذا ايضا نفس الشي راح نشرحها ان شاء الله بالتفصيل حتى لا اطول عليكم صار تقريبا حصير ساعة أنا ما بدي اخذكم اكثر من ساعه، اخر سلايد أصور هو هذا اخر سلايد. اي تصنيف المحركات على اساس عدد الاسطوانات، احنا مو قلنا قبل شويه قلنا المحركات قد تكون يعني ترتيب الاسطوانات يكون بشكل خط مستقيم، بشكل حرف في، حرف دبليو. طبعا هاي شكل الأسطوان ترتيب الاسطوانات، لكن عدد الاسطوانات هو هذا. اكو محركات بها اسطوانه وحده، اكو محركات بها اسطوانتين، ثلاث اسطوانات، اربعة، ستة، ثمانية، اثنعش. كل ما تزيد عدد الاسطوانات راح يزيد القدره اللي اقدر احصلها من المكين من الماكينه او الماكينه طبعا شوفون سيارات السباق راح تكون قسم عليها 16 سلندر 12 سلندر طبعا اني من راح احصل قدره اعلى مو معناتها يعني انا طبعا يعني اكو سيارات مثل 12 سلندر زين هي صح تعطيني قدره عاليه لكن استهلاك وقود ايضا عالي راح يكون بيها يعني المحرك الاسطوانة أم... عفوا المحرك ابو الاسطوانة الواحدة ما يستهلك لي وقود بقد المحرك ابو ال 12 اسطوانة فايضا هي صح تعطي قدرة اعلى يعني كلما زاد كلما زاد عدد الاسطوانات اسطوانات زادت القدرة وزادت الكلفة ايضا زادت الكلفة يا كلفة كلفة المحرك هو نفسه حيكون سعره غالي راح يكون كلفة الوقود اللي راح تستخدمه بهذا المحرك ايضا راح تكون كمية وقود عاليه راح تستخدم العطلات والتصليح راح تكون اكثر فهي شيء على حساب شيء طبعا احنا دائما نقول انه هي مو فخر انه انا استخدم 12 سلندر او هاي يعني اعطيكم مثال بسيط يعني ولا هو يعني شيء خارج الموضوع يعني انا مثلا هسه, أنا هسة شغلي جامعة بغداد اني يعني اريد لي اشتري سيارة مثلا اريد اشتري سيارة اروح بها واجي لجامعة بغداد افتر بها ببغداد يعني وبغداد تصير كلها ازدحامات زين اني يعني احتاج اشتري سيارة 12 سلندر اذا اني يعني كل شغلي ببغداد مثلا بينما اذا اني يعني شغلي لا محافظات اطلع اروح للبصرة اروح للشمال روح نجف كربلاء منا منا صلاح الدين كركوك اذا اني محافظات بعيدة احتاج احتاج سيارة مثلا قد تكون 8 سلندر يعني حتى الاربعه يجوز مو هالقد تقاوم ويايه، بتلاحظون شلون؟ فهي يعني اكو, أكو الضرورات تقدر بقدرها، يعني انت عدد الاسطوانات يعني شنو اللي يحكمه؟ يحكمه انت العمل اللي حتسوي من, من بهذا المحرك، اذا كان عمل قاسي، عمل طويل، عمل يحتاج فيزيد عدد الاسطوانات، اما اذا كان عمل بسيط فاسطوانات تكون عددها قليل. فلهنا أه بس خ... طبعا لهنا راح ننهي محاضرتنا لهذا اليوم ان شاء الله. ونلتقيكم إن شاء الله في محاضرة أخرى دمتم بأمان الله